Мінеральна вода має бути у біветі безкоштовною, каже відпочивальниця з Хмельницького Людмила. Досить негативно, тому що це дуже дорого, особливо для пенсіонерів, для будь людей. Вони тут стоять, хочуть її попити. Необхідно залишити хоча б одне місце, де люди можуть набирати лікувальну воду безкоштовно, каже відпочивальниця Ганна. Думаєш, на курорті, там де віддихають, там більш забезпечені люди, і можуть собі дозволити заплатити. А тут люди, які пенсіонери похилого віку люди, і вони хочуть трошки полечити своє здоров'я і попити водички. Вона, якщо буде платна, то не дуже ж будуть. Безкоштовно з Збручанську воду можна набрати за півтора кілометра від платного бювету. Товариство, яке встановило плату за мінеральну воду, орендує державну свердловину, каже директор товариства з обмеженою відповідальністю Палац Валерій Калмиков. З 14 липня ми встановили плату за використання мінеральної води з Бручанської. Ми проаналізували наші розходи, більше 80 тисяч гривень на місяць. Ми тратимо коштів на утримання бюветів. На інших курортах України мінеральна вода платна, говорить Валерій Калмаков. Ми проаналізували роботу інших бюветів на курортах в Трускавце. Там літр води коштує 24 гривні, в Морщині 600 грамів води стоить, коштує 30 гривень, тому і ми ввели плату за використання нашої води з нашого бювета. На території курорту можна придбати талони на воду, розповідає Валерій Калмаков. На території курорту є точки продажу талонів, необхідно прийти, купити цей талон і потім прийти на бювет і придивити цей талон. У законодавстві не вказано про заборону брати плату за мінеральну воду, розповідає заступник начальника головного управління Держпродспоживслужби Хмельницькій області Валерій Колосінський. Законодавство не забороняє зробити, брати плату за цю воду. Так як я сказав спочатку, підприємство несе відповідні витрати на облаштування місця води, має відповідати санітарним нормам, естетичний вигляд цього бувєту повинен бути, відповідати нормам. От в таких моментах ця плата може бути, а в яких саме розмірах – це може встановити перевірка. Щоб зробити перевірку калькуляції тої вартості води, потрібно звернення громадянина до нашої служби. За словами Валерії Калмакова, бівець з мінеральною водою безкоштовно функціонує з 2013 року. До цього зі свердловини була проведена звичайна труба, з якої витікала вода. Михайло Жило, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.